Якою нині є оперативна ситуація у Бахмуті? Чи змінилася тактика росіян? Чи змінюється інтенсивність атак? Власне, те, що мені відомо зі слів побратимів, які виконують задачі. Я зараз після багатьох місяців виснажливих боїв під Бахмутом, наш підрозділ знаходиться на перезлагодженні, відновленні, ротації. Ми 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж» це гвардія наступу тому активно навчаємося готуємо долучаються сотні і тисячі нових добровольців які е, бажають якомога швидше закінчити війну перемогою е, звільнити всі наші території звільнити е, всіх наших е, мешканців громадян України від окупації від фактично того рабства в яке їх окупували орки ворожі війська і під Бахмутом лишається найбільш напружена ситуація близька до критичної ворог намагається протиснутися і бої просуватися бої відбуваються за кожну будівлю будівля-будівля там ледве не на відстані 10-15 метрів і ворог використовує всі можливі види тактики які в принципі вони випробували на цій війні все залежить від того підрозділу який отримає ту чи іншу задачу на той чи інший робіт більш на те чи інше просування ну, і відповідно від цього залежить дуже сильно е, тактика найбільш гірша найбільш така тактика жахлива це коли вони посилають дешевих таких от новомобілізованих або зеків або ну тобто, е, е, Солдатів, які виконують функцію приманки, які навіть не знають, куди вони йдуть, не знають, що там передок, наприклад, по ним сили оборони відкривають вогонь, відповідно знищують цю групу орків, але таким чином виявляють свої вогневі точки, ворог потім, потім протягом наступної доби прицільно намагаються відпрацьовувати по цій будівлі, по цьому укриттю, для того, щоб будівля за будівлю, під'їзд за під'їздом, отак от пробувати просуватися. Сили оборони дають е, е, добрячу відсіч, знищують Просто ну, щодня з сотнями, сотнями цих окупантів, зокрема, і на Бахмутському напрямку артилерія працює дуже вдало, знищує місця скупчення, місця підвозу, підходу і до міста, і е, до рубежі висунення, розгортання тощо. Але, на жаль, ворогу, ворог продовжує пробувати просуватися, і хоча доволі такі є успішні операції і Сил оборони, коли відбувають якісь позиції, які були захоплені орками. Ситуація, повторюється, залишається надзвичайно напруженою. Зеки, якраз основний м'ясний арсенал ПВК «Вагнер», а чи є ознаки, що вагнерівці планують виходити з напрямку Бахмута, як про то казав Пригожин, і чи, чи видно це через зниження інтенсивності саме їхніх атак? Ну, ну, uh... Таке трактування і таку точну інформацію мають давати відповідні спецслужби, які мають точно, точно знають, точно розуміють і володіють певними даними, але хотів би просто зазначити наступне. Ми маємо розуміти, що це, ці штрафбатівці, ці зеки, злочинці, вони закінчуються. Ніхто не хоче помирати за тиждень, за п'ять днів, за три дні в посадках під Бахмутом. Це це по перше, а по-друге, я хотів би запевнити і всіх телеглядачів, які зараз дивляться ефір, що ніхто всерйоз в армії окупантів не буде, не хоче і вважає неможливим відпускати зеків, які засуджені за вбивство, за грабіж, за те, що які яких просто пригнали як дешеве м'ясо. Тобто їх ніхто не буде відводити від передкань, не буде відводити від бахмуту, від інших напрямків, де їх застосовує, тому що це ну, задача, їх мобілі... задача їх утилізувати в найбільш такий спосіб, дешевий спосіб і Дуже скептично ставлюся до цих заяв, блазнів різного роду з армії окупантів, тому що, ну, серйозно розумію, що ніхто злочинців не буде відводити, ротувати, тому що до них ставляться дешевше, ніж там до боєприпасів, їх взагалі там не вважають за людей. Зауважу, що напередодні Сергій Червати, речник Східного груповання, казав про те, що втрати росіян за 9 місяців навколо Бахмута 100 тисяч і 20 тисяч ліквідували остаточно Збройні України. І наостанок ще, от ви казали, що підготовку ведете до е зараз ві нових е військовослужбовців. Як ви їм допомагаєте перебороти страх? Всіх, це я говорю наступу, це є колектив добровольців, товариство таке е, мотивованих бійців, в принципі всі бійці Збройних Сил України це є в першу чергу добровольці, які прекрасно розуміють, що треба цю війну закінчувати перемогою, звільняти всі наші території. І ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, сьогоднішній ранок в Києві і е, вчорашні і позавчорашні нічні тривоги це є проявом того, що війна стосується кожного, вона вже торкнулася, на жаль, кожного українці і кожен і кожен має розуміти що треба ще дуже дуже багато зусиль для того щоб перемогти цього величезного ворога з великими ресурсами великими запасами з великим мобілізаційним потенціалом і тому тут треба працювати і працювати для того щоб якомога швидше закінчити нашу цю війну жарку якою ми стали